Det er en virkelig god idé at hive taler ud i naturen, det, er det altså. Og specielt når man så kan gå afsted og ligesom også have oplevelsen af, gud nu er vi her, de steder de taler om. Du har jo spillet rollen som Ellen Fugled. Ja, som jo har boet her på slottet. Som Slot. har boet, så så, man lige, så så man lige Ellen Slot. Goddag, undskyld, Hans Christian Ørsted. Goddag, frøken Ellen Fugle. Jeg bruger her med min mor. Jeg er gået og passer på alt, hvad der er levende. Men det er sjovt at høre sin egen bid i de her omgivelser. Det her med, at omgivelserne bliver simple Ja, Samfrigde med naturen. Selv, man er altså godt ting. Så går det sådan op i en højere ind, synes jeg. Så er sådan et den stopper af sig selv. Og så kan man alligevel lige man kan nå og kigge rundt. Og... Det er meget elegant, synes jeg? Ja. Det må jeg sige. Mm. Og der er noget skantjagt i det ja, er noget med at, at finde ja, skiltene men er og men at det fungerer inden... sammen med andre. Ja. Fordi man skulle egentlig tro, at man gik og sagde stille, jeg skal høre det er vigtige. Ja. Men, men, men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Og der er heller ikke helt så mange, der råber, ligesom det er i det rigtige teat. Nej, stå lige stille her og tag det hele ind. Mærk, hvordan det sniger sig ind på dig og bliver mere og mere storslået, mens du er i det. Børn, jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Det er en virkelig nem ja. måde at få kulturformidling ind til børn. Ja. Få historisk ja. forståelse. Få, få en, ja. en, et begreb om det her med, at, at der Jamen, har været noget. Det fordi, nogen... man ikke skal sidde stille på sin rumpe, mens man får alt det info. Ja. Det er stærkt, stærkt øh, anbefalesværdigt. Øh,